pe dezvluie secretul din spatele contraatacului lui Iohannis și un mare a din coalie, se dorete dictatura clasei cioritoare. Cristian Tudor Popescu e de perere ce predintele Claus Iohannis continuă campania electoral prin trimiterea pachetului legilor justiei la Curtea Constituțională. Mesajul nu e pentru judectorii ce cere, e pentru noi, pentru opinia cetenilor, a declarat jurnalistul la digi 24. Când hotărete adversarii se iau adunat suficiente prostii iti cloi, iese la atac. Asta s-a întâmplat cu doamna Ben despre care tia foarte bine ce este o nulitate, dar a acceptat-o ca premier. Acest pachet este o încercare de protejare a hoilor de partidii de stat, a ce demersul preedintelui este perfect justificat, dar face parte din această campanie electorală pe care a început-o președintele. Să vedem ce va face CCR, poate să invalideze nite aspecte din legi, poate să le treacă. Ce va face, părerea mea, le va valida parial. Toate aceste contează pentru capitalul politic pe care începe să le acumuleze bob cu bob domnul prelinte. Se gândește la imagine atacând acest pachet de legi ticlos. Fisura se poate produce între domnul Dragnea și domnul Tericianu. Domnul Tericianu nu s-a mai repezit să spun ce domnul Iohannis este tredetor de ar. Este clar separarea lent care se produce între Dragnea și Tericianu, având în vedere posibilitatea ca Tericianu să candideze la prezidentiale. Mesajul nu e pentru judectorii CCR, e pentru noi, pentru opinia cetenilor. Acest mesaj ce trece cere, precum și cererea de demisia a doamnei de nu se fac pentru adresanii lor, sunt făcute pentru opinia publică, care îi poate forma o idee. Dacă ar trebui să mai se rebetorim un nu mai muncitoresc cu nu unul mai ciorditoresc. Tot ce face parlamentul majoritar PSD cu justia reprezint protejarea hoilor din cucerii, dar i-a hoilor încliberi. Se dorete dictatura clasei ciorditoare, a declarat CTP la Digi24.